Ránu, šikuju, šikuju, o Pod presovsku bránu sú nemánovanú, Išikujú, šikujú, prdže o Pod presovsku bránu sú jako Jak ho tam privedli, žalostne zapláka, Prajiročko moja, sputá Že ja nič nerobil Že ja bol za Na to